И да пиеш нещо. А си носа? Какво? Водка. <съща> Здрасти, Сара! Здравейте! Днес ще ви изготвя съб-манджичка, както я кръстихме на котлон. Откъде знаеш тази мандичка? Също си открих в тикток, в, в, в една мацка тиктокърка, влогърка, блогърка, вече не знам, там се умещаха нещата, инфлуенсърка, която я прави за вегани. И сега да но не ми се разсърди, защото аз малко я побългарих, така да се каже и я обгрейднах с месо. Надявам се да не се разсърди, око просто така е по-вкусно. Така, аз принципно почвам от пилето. А, дъска, една дъска, един нож. Оп, ето е супер. И сега ще ви покажа един трик, ако нямате точило, аз винаги си ножа е така от тази страна на чинията. Ех, така му го бяхме затъпили. Искахате да ме прецагате, на ли? Сара, е любимото ядене от детството? Ми много обичах спагети със сол. Само? Да, спагети със сол. Много и наше много ми се чуеха, понякога им добавях кетчупет така за вкус, но преди принцип наш, като правиха болонезе и аз казах, че искам да ми сервират само. С сол, без нищо друго. Аз по принцип съм израснала с баба Роскиня в съседния апартамент на нашия етаж. И тя готвеше страшно много руски манджи, борш, пелмени постоянно, кексове всякакви. Общо, дето ме хранеха добре. Аз много обичам да готвя. Какво обичаш да готвиш? Напоследък в някакви лесни неща, просто защото нямаме време. Ето, приятел, тая манджичка е супер, слагаща, я, за 40 минути максимум ти отнема с подготовката, която аз исках да си направя предварително, но не ми позволиха тук сега да ме гледате колко съм саката. Ако е най-сложното нещо, което си готвил. Много готвихме с някакви телешки такива, имах даже скара на балкона и съм правила тибон стеци, което не е много трудно, просто е специфично телешкото месо да го хванеш в правилния момент, кога да го махнеш и прено мариноването преди това. Сладките са много сложни, аз не готвя сладко, не обичам. О, и мен толкова нещо от детската градина, леле. Значи мен много ме обичаше една от чистачките детската градина и ми правеше печени ябълки. Феноменално е. Та И тази рецепта апгрейднах изкопаваш вътре семчиците и това твърдото. И ги пълня с смес от масло, орехи, канела и мед. Вадя ги, махам обелките и връщам обелките в сместа, която се е получила вътре в сосчето и увеличавам на макс фурната и обелките стават хрупкави, те са Камер, карамелизират. И става феноменално, просто това е толкова вкусно. А папи, какво обича да му готвиш? Месо. Чисто месо с салата. То е много лесен. Прави, прави, правиш някакво примерно. Какво ти да сложиш? Няма значение. Телешко, свинско, пилешко, просто слаш нещо в фурната, прави и се и е готов. А. Така, сега ще се справя с тон без да питам. Тук ето това натискам и увеличавам. И се случи магията. Чувам, работи. Сара, е пееш ли си докато готвиш? Не. Защото, ето, примерно баба ми много си пее докато готви и на мене ми е такова, ми е бабешко това. Такъв спомен имам за него, да, да пееш докато готвиш е едно такова бабешко. Така, сега ми трябва... Ольо! А, вижте, ето, тука вижте, ще аз разсейвам, ще да забравя. Сега, е и това пиленце тук. Му слагаме малко. Не! Това е балсан. Добре, нямаше ли нещо, което да се да отделни аз. Това е много трудно за една бундинка, да разбере Добре, нищо и балсанко малко, върши работа. <съква> Марина! Есека, можеш ли да ми разкажеш? За, за познанството ви с папи, за как се гаджосахте? Оказва се, че ние сме се запознавали преди, обаче това само той го помнеше. Той беше приятел на една моя приятелка и се оказа, че ние двете сме се разхождали някъде по центъра и тогава сме се запознали, аз въобще не си спомням, аз тогава си имах друго гадже. Той след 5 години ми пише във Фейсбук, какво става, не сме се виждали от 100 години. И аз съм така, окей, нали? Распумите. Ами знаешко, а това е не, това, не, аз много забравям, наистина много забравям хора и лица и особено покрай а, заведенията, в които сме работили, ти знаеш се с а, хиляда човека на вечер, как да ги запомниш всички, как се и как, как изглеждаш, в някакъв момент ти се размива страшно много всичко и реших да поддържам неговата версия, за да не го обида човек сега. И му не да, не съм, не съм те вижала от много време, как си, еди, какво си? Хора, аз си връщах чата, аз умрях от срам. Така, филмарка, аз точно бях тръгнала да ставам от тия надфис филмарките, а, които са много арт. И много ме беше срам, аз не знам той как а, се пречупи, защото пак той много мрази такъв тип хора. И али, не и... Ме, скажи, как се запали по моделството и как започнах тия фотосесии и така, така. Бях абсолютно на... 10-11, като почнах супер много да обичам да се снимам. Имахме там вече някакви фотоапаратчета вкъщи. С моите приятелки от квартала постоянно се снимахме. Изглеждаме потрясаващо хора, ако някой ги видя тия снимки просто. Всичките момичета бяхме подстригани с изправени коси с бритон и си ги дигахме на иглички. И се снимахме яко, Емо стайл снимчици. И аз реших, често да уча фотография, защото много обичам да снимам, да се снимам. И записах фотография в полиграфия и фотография. Гимназията. И някъде 8-9 клас Отидох в визаж, изкарах там курса за моделство и започнах да се снимам. И така, общо взето вече 10 години. Аз на 25 станах преди 2 месеца. Аз бях много социална и исках постоянно да съм навънка. Никога не съм се вълнувала от това как съм облечена, какво носа, какво имам. Отношенията с хората винаги са ми били важни. Работех на морето. Бях на 17. Нямах право още да работя. И работех като сервитьорка И а, общо взето от... От това море не мога да си свържа един цял ден, защото тогава пушех страшно много трева. Мам, много наистина. И целият ми ден беше в някакъв, някакъв несвяз. Това пиле ще стане много бързо, аз не очаквам, защото пивши принципно, става е по бавничко Тогава вадя си едно пили и го разрязвам и е готово. И свършихме в 10 часа работа, аз се прибирах, теглях си един душ и отивах по дискотеките, където продължаваше пиене и пушене цяла вечер и на следващия ден примерно, прибирам се в 4 сутринта. Лягам си, обличам си банските преди да си легна. За да мога да стана, от 8 съм на работа, аз ставам в 8 без 5. Ставам облечена по бански, аз ходя в цял лято по бански общозето и тръгвам и пак същото един месец беше много яко. въпреки, че не помня нищо, си спомням, че тогава си събрах парите за първата ми кола, въпреки, че нямах книжка. Карах без книжка две години, примерно. Е, хванах ли? Не. Аз на 15 съм взимала на баща ми колата тайно. Един yeah. път се прибрах и мястото, от което я бях взела, беше заето. Тиково пре. с сутринта излязохме, понеже имаме куче. Аз излязох в кучето, мястото все още беше заето. Кво пише ти? А, добре, стана. И излизаме той за работа и такъв, добре, че застава, и получава а, Аз а, къде съм паркирал. Аз разхождах кучето, е там тия колата, аз я видях и, и ми се върза. И от тогава спрях да, да го правя това. Ама после казали му не, съжалявам тати. Просто не обичах да карам. Добре, Сара, 10 бързи. Пържино или печено? Печено. Малки или големи? Сици, големи. <съща> с брада или с мустаци? Брада. Високи или ниски? Високи. Пари или щастие? Щастие. Модел или актриса? Актриса. Тикток или инстаграм? Инстаграм. Папи или Константин? Константин. Съсотиен или на свобода? На свобода. Ама сега не е прилично. Fashion Days или братя? Братя. Разкажи сега за братя как стана тази работа. Как се озова там? Къде, къде те намериха? Обадиха ми се директно за ролята, казаха искаме те за роля. И аз бях така, как така ми искате за роля? Няма ли да да на кастинг? Ви откъде знаете дали мога да играя? Дали а, имам две очи? Да и... Ти снимала ли се при това? Не, това ми беше първата роля като актриса, нали вече актриса, защото снимала съм много клипове, реклами, но там е без реплики. Така и обадиха ми се, затова отидох. Не знаех въобще къде се намирам, нямах никаква представа, какво се случва. Бях супер притеснена. Сега включвам толкова тлон на много ниска температура, за да... Сложа вътре масълце чесън и подправките, за да могат да си пуснат подправките аромата. Сега и слагаме малко мазнинка. Добавяме чесънчето. И отидох и почнахме да снимаме. Снимах първи сезон, първо започнах да се уча какво е близък кадър, общ план, как да играеш когато е по-близко до тебе обектива и беше много интересно. Знам, че имаш много фотосесии на различни места. Което ти е най-якото място, където си ходил? 2018 година бяхме на една фотосесия в Карибите. Точно бях влязла в надвис и излагах професора ми, че това е работа, която съм приела от преди брили съм и сега ми се налага за една седмица да замина. И отиваме. Цеци Красимирова и нейният мъж произвежда торове и медицинска марихуана и торове за медицинска марихуана. Аз те не знам къде отивам, какво правя. Винаги, когато е с агенция, все пак си спокоен. Та, нали, няма нужда да се притесняваш от това, че нещо може да ти се случи. Първо ми казват на Канарските острови, аз съм така, уу, яко отивам на Канарските острови. И след това, след една седмица, аз съм се объркал с осъщестта в Карибите. И аз съм не знам какво се случва. И в самолета се дъси и отиваме там, аз започвам да разбирам, че Сети Крисмирова. Аз си бях чувала името му, въобще не знаех какъв е случай. Има много срамна история с нея, защото докато я гримират. И ето кога виждам, че има нещо бяло и оти ми прави така, ти не ще си се изцапала. И тя ви не, това ми е белега. Аз сега му, аз сигурно не си я е правя на носа, корекции, не а какво се оказа? Тя е била гаджена една мутра и в Холандия него го застрелват в главата и куршум излиза от главата му и влиза е тук в нейната глава. Аз въобще не знаех за това и се да, тук, нещо се изцапала. И после като... чакат се върнах в България, си говорих, но лично съм пътувала с тези красивирова и някой ми беше разказвал историята и аз умрях от срам, като разбрах, че всъщност белега е от, от, от това, да. Другото ми е такова много интересно преживяване е в а, чушка. В <съкът> чушката. Живях два месеца в Истанбул, бяхме пратили от агенцията там да работя като модел. Ходиш на кастинг и по цял ден, ако те изберат за някой кастинг, снимаш. Като в един бус се возите между 8 и 12 момичета, а в един апартамент спите 8 момичета. Имахме един вентилатор и заспивахме на минута едната, като за на вентилатор, обръщаш към другата, другата заспива и последната, която беше, се редувахме, коя да е последна всяка вечер, защото тя остава цяла вечер на вентилатора, ако някой не се е събуди да отиде до туалетната. Интересно беше, там ги научих всичките, те искаха момичетата да пият някакво вино. Аз викам хора, за какво ще даваме, там алкохол е супер скъп. За какво ще даме 30 лева за вино, като мога да се взем такова узо тяхното яни раки за, за 20 бели? лева. И да, да, да се напием като хората, а не да пием <съква> някакво вино. И се научиха всичките да пият узо. И беше много забавно всяка вечер. Сара, съжаляваш ли за нещо? Там като започнах да моделствам някъде на. 18-19 нещо такова и беше супер модерно да се снимат някакви такива по-разголени фотосесии, бяха се навъдили фотографи които правят такива фотосесии и всички не осеки а ни беше се едно модата тогава, всички момичета с яки тела, яко изглеждаш ти сният такива прашки, по си какво си и самият супер тъпно, много просто ми изглежда това. Ама, какво да правиш? Ти се снима. Е, снимала съм се много. Даже и така станах от по-известните модели, защото мен е за мода. В мен пръстите са ми като на римски пехотинец. Доста съм едра, така да се каже, имам мускулатура и всички ме взимаха само за бански и такива. Пък аз има повече фотосесии, на които ми се вижда тялото и почнах да бачкам няко за някакво за спортни неща, бански. Но е тъпо това. Не го правете. Не се снимайте голи. Няма смисъл. Така и сега тук аз добавих морковите, чушката и лука. Няма да е лош да си включа котлона. И сега те трябва малко да помекнат, затова ще им добавя малко водичка. Сара, разкажи ни за театъра и за киното. Как реши да бъдеш актриса, да влезеш в Витис? Просто много обичах, като гледам филми като малка, филмите, които ме разплакваха и ме разчувстваха. Много обичах да гледам такива филми и до ден днешен много обичам филми, в които има истинска емоционална история. Кандидатствах надфис, приеха ме с доста високи оценки, които ме много ме изненада, защото аз тогава за първ път прочетох пиеса, нали, театъра не ми е било. Някакси не съм имала възможност да се срещна с него преди надфис. И тази година завършвам вече. Театър или кино не мога да кажа. Театъра ми е по-неестествен. Поне за сега не съм открила режисьора представлението, в което да се чувствам комфортно, да изразявам себе си така. Трябва да, да пра някакви неща, които изглеждат повече от мен. Преправени жестове, преправени думи и, и се разсеявам. Това страшно много ме разсеявам. Сега тук тия зеленчуци омекнаха и миришат вкусно. И сега им добавяме ето ката газорийка. Ай кажи ти, какво е това? Нахут. Е този на се Си ми е тук вътре. И този нахуд, ето къса малко, ще се поготви. И през това време, докато той се готви, аз ето ка ще си направя, ето тия дръжки ги пазя, защото ги слагам вътре. Това между другото, като правите супи и каквото и да правите с копър и магданоз, дръжките си ги слагате в манджата или супата и те си пускат още повече сок и става много вкусно. Ето тия дръжки, ето така ги извиете преди това. Чувате ли какво става? Това, това е сокчето. Слагате го вътре и ето това тук ще си какри сега. Ти помниш ли оная вечер, Куда? в която от Лозенец ходихме до градина една нощ. Отидохме до градина, обаче спряхме супер далече от бара, на който искахме да ходим джапахме. Презминяхме през някакви реки, намокрихме си обувките, мъртво пияни всичките беше... Тук си слагам аз, три лъжици, доматен сос. Еми, то тази след малко ще е готово, хора. Ти защо ги махаш сега? Еми, защото те вече ни свършиха работа, няма да ги ядем тия. А -а -а. Те само да си пуснат сока и ги махме. Така, и е сегато и пили, ще си го добавим е, тук вътре. Пойда се оплискам. Аз освен водка съм си донесла и готово рижче, за да не бавя тук цялата процедура по заснемането. И сега е тия вкусотияки тук. Така. И е така малко сосче. Да попие фуриза. Вижте, ето тази сманджичка. Ако сте се напили, може да я хапнете. Но ако сте се напили много, е там има ми зелев сок. <laughs> Аз съм Сара Драгулева. Вие гледахте на Котун. Абонирайте се за канала на DA Studio, за да гледате и другите епизоди.